Go, no. go. Je to koncept, který jsem dělala víceméně úplně bezemně, já jsem jí organizačně pomáhala. A šlo o to, měl připravit nějaký prostředí, který bude asociovat nějaký ateliér těch samotných umělců. A pro tu asociaci jsem zvolila nějaké rozvržení, kdy schematicky načrtla jako pokoje nebo ateliéry skrze tu dřevěnou instalaci. A to, co to mělo dále asociovat, tak jsou hm, pokojové květiny, o které jsme požádali ty jednotlivé autory. A vlastně to, co to mělo dál ještě asociovat, tak to bylo právě ta rozpracovanost těch samotných děl, která by měla toho samotného diváka nějak jako podvědomě vtáhnout do procesu té tvorby, kdy ten člověk je vlastně víceméně odtržený od té reality. A ten divák by měl mít šanci to prožít podobně s tím autorem. Já když vlastně vytvářím obrazy, tak ten první ta část té tvorby je, kdy vlastně ležím v takovém meditativním stavu a vytvářím ten, jakoby, ten pocit, který jako chci s divákem sdílet. Jo. Takže vlastně ta velká část té jakoby, tvorby je tady v takovém jako před, předhmotné jakoby, části, takže ono potom jakoby, už ten obraz, který vzniká mně pod rukama, už jenom nějak vzniká, že nijak extrémně na to nemyslím. Já totiž, když jsem ten obraz vlastně se tady pověsil, tak mám v podstatě pocit, že je hotovej, jo, Že už pro mě je velice těžko, teď spíš do něho budu abych abych jako tam něco jako vytvořila dál. Jo? Že už vlastně je viděn a je hotový. Socha, když jsem se zjistil, že musí hrát, aby musí dobře zvučet. Nevím, to, to, že na to poťukám a že to prostě dobře zní. On no, je takový zvuk, který je vidět, ale není slyšet. Jak tam cirkuluje vnitř vlastně ta energie. Jo? Že, když se to vlastně jenom roztočí, tak pak začne hrát ta věc. A když začne hrát, tak mě je, jenom dobře a zažívám toho takový extáze. A to je vidět jenom prostě tak nějakým vyšším smyslem. No, to neuvidíš jakože že nějaký údem noty, ale vidíš prostě, že se vám ve a dobře to zní. Pracuji na tom tak dlouho, dokaď to, to tam nezačne vlastně hrát. Když tam nehraje, tak to vlastně není hotový, ne, ne připávku, a to na v auto to ukázal. To, že jsem začal spolupracovat se včelama, to se vyvinulo přirozeně z toho mého včelaření, protože najednou tam byl nějaký v mém životě nový silný fenomén, strašně zajímavý a já jsem ho začal přirozeně využívat. Tohle dílo samotné bez toho kartáčovaného úlu, jsem nazval FMR, protože je to velice jemná krajka, kterou včeli vytvořili vykousáním náhodný jako smršťovací folie, která tam. Původně nebyla v tom úlu za účelem tvorby nějakého uměleckého artefaktu. No to, že se nakonec nevystavily ty hotové obrázky, tak já jsem nejdřív přijal vlastně v takové té dobré náladě. A potom se to trošku vyčítal, že jsem nebyl dostatečně průrazný, protože tam vlastně chybí potom ten konečný produkt, ale nemám s tím nějaký zásadní problém. Přijal jsem to jako to vaše řešení.